لا اله الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور لفضيله الدكتور محمد مُنيبَ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ إِلَهَنَا <خيرا ناخره> فألقياه فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ اللَّهُ <الحق> الله لمن حبيب الله الله الله, الله. الله <تصفيق> غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال قري القول لدي وما انا بخلان للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأسلفت الجنة مُلْهَوًا حَفِيظًا مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَاجًا بِقَلْبٍ مُلِيمٍ سبحان الله الرحمن الله الله, الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة بس والسلام على رسول الله جزاه الله خيرا فضيلة الشيخ محمد شعبان على ما قدم وانا كنتم انا خطيب الجمعة القادمة ان شاء الله تعالى. فضيلة الشيخ عبد الوهاب عبد الله الأزهري. جزا الله خيرا. فضيلة الشيخ محمد شعبان على ما قدم. ونخرج ما نختمه جمعة قادمة إن شاء الله تعالى. فضيلة الشيخ عبد الوهاب عبد الله الأزهري. ومحاضرنا الثلاثاء بعد ذات إن شاء الله. فضيلة <تصفيق> الشيخ الدكتور محمد حامد محاضرنا يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب إن شاء الله